Det er også vigtigt for mig at sige, at det aldrig må blive praktiserende læge eller speciallæger, der skal tage stilling til, hvorvidt mennesker kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet.